Στις 25 Γενάρη ψηφίζω για πρώτη φορά. Η γενιά μας είναι αντιμέτωπη με την ενέργεια. Θέλω να ζήσω με αξιοπρέπεια. Ελπίζω σε νέες ιδέες. Θέλω να εργαστώ. Να κερδίσω το μέλλον μου. Ψηφίζω. Στις 25 Γενάρη έχω την ευκαιρία. Ελπίζω στο ΣΥΡΙΖΑ. Ψηφίζω για να πάρω θέση. Για να ακουστεί η φωνή μου. Ψηφίζω. Στις 25 Γενάρη ψηφίζω ΣΥΡΙΖΑ.